درود بر شما زبان آموزان عزیز در هر کجای دنیا که هستید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثلاب خوردن و در این درس میخواییم در خصوص عبارت های رایج و جملات کاربوردی برای خرید لباس و خرید کردن صحبت بکنیم و اونها رو با هم مرور کنیم و تمرین کنیم و با هم یاد بگیریم در نظر داشته باشید که هر جمله و هر عبارت برای شما سه بار در این کلیپ تکرار میشه یک بار به حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه یک بار با سرعت کند و آهسته و یک بار با سرعت نرمال که شما فرصت کافی برای رونویسی روخانی و همچنین تکرار عبارت ها و جملات داشته باشید و البته اینکه فرصت کافی داشته باشید تا بتونید هنگام بیان عبارت ها و تکرار عبارت ها با صدای رسا بیان خودتون رو ضبت بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ و بتونید اشتباهات احتمالی تلفظی و بیان خودتون رو رفع بکنید تا رفته رفته باعث بشه بیانتون و سپیکینگتون تقویت بشه و در نهایت باعث تقویت و رشد دانش زبانی شما عزیزان بشه. بسیار خوب، بپردازیم به عبارتها و جملات رایج برای خرید لباس در انگلیسی. How much is it؟ How much is it؟ How much؟ یعنی چقدر؟ Is it؟ یعنی اشاره میکنه به اون چیز How much is it؟ یعنی قیمتش چنده یکی از پرکاربردترین و عبارتهای است که شما هر وقت چیزی رو بخوایید خرید بکنید طبیعتا قیمتش رو میخوایید بپرسید دیگه How much is it؟ یعنی چنده How much is it؟ How much is it؟ How much does it cost? How much does it cost? How much یعنی چقدر؟ Does it cost یعنی هزینه برمی داره. How much does it cost? یعنی این چیز چقدر هزینه برمی داره یا قیمتش چنده؟ How much does it cost? How much does it cost? Do you have a different color? Do you have a different color? فرض بگیرید از رنگ اون لباس یا از اون چیز خوشتون نیومده میخواید ببینید رنگ دیگری داره Or you have other colors? Do you have a different color? Do you have a different color? Do you have a different size? Do you have a different size? Do you have؟ یعنی آیا دارید؟ A different size؟ یعنی size دیگری یا size متفاوتی Do you have a different size؟ یعنی آیا size متفاوتی یا size دیگری دارید؟ Do you have a different size؟ Do you have a different size؟ Do you have a fitting room? Do you have a fitting room? Do you have? همونطور که گفتیم یعنی آیا شما دارید fitting room یعنی اتاق پرو، اتاقی که شما میتونید لباستون رو عوض بکنید و لباس جدید رو بپوشید و امتحان کنید. Do you have a fitting room? یعنی آیا اتاق پرو دارید؟ Do you have a fitting room where is the changing room where is the changing room where یعنی کجاست the changing room changing room یعنی اتاق تعویز لباس؟ که در واقع همون میشه اتاق پروف به شکل دیگر میتونیم پرسیدن مکان اتاق تعویز لباس یا اتاق پروف رو بپرسیم Where is the changing room? اتاق پروف یا اتاق تعویز لباس کجاست؟ Where is the changing room? Where is the changing room? Where can I try it on? Where can I try it on? Try on یعنی امتحان کردن یک لباس یا پروف کردن. یک فعل عبارتی است به این معنی. Where can I یعنی من کجا میتونم. Try it on. It اشاره داره به اون لباس یا کفش یا هر چیزی که میخواهید پروف کنید where can i try it on یعنی کجا میتونم پروش کنم کجا میتونم به تن بزنمش ببینم اندازم یا نه کجا میتونم پروش کنم where can i try it on where can i try it on This shirt is very costly This shirt is very costly. This shirt, yaniنیامپرا, یعنی is very costly, VERY یعنی خیلی costly یعنی هزینه بردار گران. This shirt is very COSTLY costlyینی پراهن خیلی قیمتی یا گران است. This shirt is very costly. This shirt is very costly. This is not in my price range. This is not in my price range. Price range yani یعنی رنج قیمتی. My price range یعنی رنج قیمتی من. IN MY PRICE RANGE یعنی در محدوده یا در رنج قیمتی من THIS IS NOT IN MY PRICE RANGE یعنی این حالا اشاره دارید میکنید به اون لباس یا کفش یا حالا هر چیزی که میخواید بخرید در محدوده قیمتی من نیست THIS IS NOT IN MY PRICE RANGE این در محدوده قیمتی من نیست یا گرون احتمالاً که شما چیز ارزومتری شاید میخواید. THIS IS NOT IN MY PRICE RANGE This is not in my price range. It does not fit me. It is... حالا میتونید در ادامه بگید که یا خیلی بزرگه یا خیلی کوچیکه یا خیلی تنگه یا خیلی گشاده یا بلنده یا کوتاهه. در ادامه میتونید استفاده بکنید از های، It's too big خیلی بزرگه It's too small خیلی کوچیکه It's too tight یعنی خیلی تنگه It's too loose یعنی خیلی گشاده It's too long یعنی خیلی بلنده It's too short یعنی خیلی کوتاهه It doesn't fit me It's too big It doesn't fit me It's too big It doesn't fit me یعنی yani این اندازه من نیست It's too big یعنی yani خیلی بزرگه It doesn't fit me It's too big It doesn't fit me. It's too small. It doesn't fit me. It's too small. این اندازه من نیست. خیلی کوچیکه. It doesn't fit me. It's too small. It doesn't fit me. It's too tight. doesn't fit too این اندازه من نیست. خیلی تنگه. doesn't fit me. It's too tight. It doesn't fit me. It's too tight. It doesn't fit me. It's too loose It doesn't fit me, it's too loose. inando the man is It doesn't fit me, it's too loose It doesn't fit me, it's too long. It doesn't fit me. It's too long. این اندازه معنی است خیلی بلنده. It doesn't fit me. It's too long. It doesn't fit me. It's too short. It doesn't fit me. It's too short. این اندازه من نیست. خیلی کوتاهه It doesn't fit me. It's too short. Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? Do you have؟ همونطور که گفتیم یعنی آیا شما دارید Anything یعنی هر چیزی Cheaper یعنی ارزانتر Cheap یعنی ارزان و بی ارزش یا کم ارزش Cheaper یعنی ارزانتر Anything cheaper یعنی چیز ارزانتری Do you have anything cheaper؟ یعنی آیا چیز ارزانتری دارید Do you have anything cheaper؟ Do you have anything cheaper? Do you have something less expensive? Do you have something less expensive? همونطور که یعنی آیا شما دارید something یعنی چیزی less expensive یعنی کمتر گرون باشه Do you have something less expensive یعنی آیا چیز دیگری دارید که ارزونتر باشه؟ Do you have something less expensive؟ Do you have something less expensive؟ Is this on sale؟ Is this on sale؟ On sale یعنی در هر راج. Is this؟ یعنی آیا این Is this on sale؟ یعنی آیا این آیتم یا این چیز لباس در هر راجه. Is this on sale؟ Is this on sale؟ Do you have anything similar همونطور که گفتیم یعنی آیا شما دارید anything چیزی یعنی شبیه تو حالا ممکنه که شما لباسی نشون بدید عکسی نشون بدید بگید که آیا چیزی شبیه این دارید. do you have anything similar to, آیا چیزی شبیه به این دارید؟ Do you have anything similar to... Do you have anything similar to... Where can I find... Where can I find... Where can I؟ یعنی کجا من میتونم find پیدا کردن Where can I find؟ کجا میتونم فلان چیز رو پیدا کنم حالا در ادامه میتونید اون چیزی که دنبالش هستید رو بگید Where can I find؟ Where can I find؟ What is On sale What's on sale On sale همونطور که گفتیم یعنی در هر راج What is یعنی چه چیزیست On sale در هر راج چه چیزی در هر راجه What's on sale What's on sale Do you have a bigger size? Do you have a bigger size? Do you have رو که خدمتون ارز کردیم یعنی آیا شما دارید؟ A bigger size a, یعنی یک همونطور که میدونید Bigger یعنی بزرگتر Size هم که یعنی اندازه Bigger size اندازه بزرگتر Do you have a bigger size? یعنی آیا سایز بزرگتری دارید؟ Do you have a bigger size? Do you have a bigger size? Do you have a smaller size? Do you have a smaller size? Smaller یعنی کوچکتر سایزم که یعنی اندازه a Smaller size یعنی یه دونه سایز کوچکترش رو Do you have a smaller size؟ یعنی آیا یه دونه سایز کوچکترش رو دارید؟ Do you have a smaller size؟ Do you have a smaller size؟ Do you have this in another size? Do you have this in another size? In another size, another یعنی چیز دیگری یا دیگری. This اشاره میکنید به اون لباس. Do you have this آیا این رو دارید in another size در سایز دیگری. Do you have this in another size? Yani aya in lebas ro in item ro dar size digari dorit? Do you have this in another size? Do you have this in another size? Does this come with a guarantee? Does this come with a guarantee? Guarantee؟ همونطور که میدونید یعنی گارانتی یا زمانات. With a guarantee یعنی با زمانات. Come with a guarantee یعنی آیا گارانتی داره؟ آیا با گارانتی اومده برای شما؟ Does this come with a guarantee؟ یعنی آیا این محصول این لباس با گارانتی اومده برای شما؟ یعنی گارانتی داره. Does this come with a guarantee؟ Does this come with a guarantee? Do you have this in another color? Do you have this in another color? Another color, yani rangi digari. Do you have this, yaniyorit? Do you have this in another color? Ya as in? Do you have this in another color Do you have this in another color Can I bring this back if? It's not the right size. Can I bring this back? If it's not the right size. Bring یعنی آوردن. Bring back یعنی پس آوردن. The right size یعنی سایز درست. Can I bring this back? یعنی آیا من میتونم اینو پس بیارم. If it's not the right size. اگر سایز درستی نباشه.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 Can I bring this back if it does not fit? Can I bring this back if it doesn't fit? همونطور که گفتیم Can I bring this back? یعنی آیا من میتونم این رو پس بیارم If it doesn't fit? یعنی اگر اندازه نباشه Can I bring this back if it doesn't fit? یعنی آیا میتونم این رو پس بیارم اگر اندازه نباشه؟ Can I bring this pack if it doesn't fit Can I bring this pack if it doesn't fit Do you know where I can buy? اون چیزی که دنبالش هستید. Do you know where I can buy؟ Do you know؟ یعنی آیا شما میدونید Where I can؟ جایی که من میتونم Buy؟ یعنی خریدن اون چیزی که دنبالش هستید و میتونید در ادامه بگید Do you know where I can buy؟ آیا میدونید کجا میتونم فلان چیز رو بخرم؟ Do you know where I can buy؟ خب این آیتمی که شما باید جای خالیش رو پر بکنید حتما یک آیتم رو در قسمت کامنت مثال بزنید Do you know where I can buy؟ جای خالی؟ شما حتما در قسمت کامنت مثال رو تکمیل بکنید آیا میدونید کجا میتونم فلان چیز رو بخرم؟ Do you know where I can buy؟ Where I can pay؟ where i can pay where i can یعنی من کجا میتونم pay یعنی پرداخت کردن where i can pay یعنی کجا میتونم پرداخت کنم پولشو بدم where i can pay where i can pay do you accept credit Card. Do you accept credit card? Credit card یعنی کارت اعتباری با در فارسی میگیم Card ولی در واقع تو انگلیسی بهش میگن Card Credit card یعنی کارت اعتباری Accept یعنی پذیرفتن Do you accept یعنی آیا شما میپذیرید Credit card کارت اعتباری رو Do you accept credit card? آیا شما کارت اعتباری میپذیرید؟ میتونم با کارت اعتباری پرداخت بکنم؟ Do you accept credit card؟ Do you accept credit card؟ Can I return this؟ Can I return this? Can I یعنی آیا من میتونم return یعنی بازگرداندن This یعنی این مثلا در ادامه شیرت یه پیراهن یا تی شیرت مثلا Can I return this? یعنی آیا میتونم اینو پس بدم Can I return this? Can I return this? بسیار خوب دوستان عبارتها و جملات رایج و کاربردی برای خرید لباس رو با هم مرور کردیم و با هم تمرین کردیم حتما فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده می کنید با این درس تمرین بکنید حتما رونویسی بکنید حتما روحانی بکنید فراموش نکنید که صدای خودتون رو هنگام روحانی و تکرار عبارتها و جملات ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان در این کلیپ تا بتونید اشتباهات احتمالی تلفظیتون رو پی ببرید و اونها رو بتونید اصلاح بکنید قطعاً با پیروی از این روش ساده و تکنیک ساده در بازه زمانی کوتاهی به نتیجه بسیار جالب و باورنکردنی خواهید رسید بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایتهای شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدئوها اونها را در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنند. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس بیشتر و درس آینده کانال انگلیسی مثلا خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی سپاسگذاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید.